السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناتنا قناة بيت الصعيد في كل مكان احنا بالوقت هنوريكم ازاي هتضيف شفرة بيس وازاد بالوقت هنتعمل على الصفر داخلي وازاي هتضيف شفرة بيس على الصفر الداخلي لفتح القنوات الرياضية بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك وتشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد ودايما مستمرين معكم ان شاء الله بالمزيد اول حاجة هنعملها هندوس على زرار المينيو في الرمود زرار المينيو في الرمود اللي هو زرار القائمة هنروح دايسين على زرار المينيو هيفتح معانا القائمة زي كده دي شاشة سمارت أندرويد طبعا بتفتح بالطريقة دي وهتخش بالاتجاهات على الاعدادات من الاتجاهات اللي في الرمود هيفتح معاك قائمه زي دي طبعا هنا اهنا هنا ده جهاز التحكم دوت لو متصل بلوتوس بالرمود احنا ملناش دعوه بيه هنا بقى بيقول لك قناه هنا هتخش على القنوات هنا لو عايز تنزل قناه وكده زي ما انت شايف والترخيص هنا اللغه الصوتيه كل ده اللي احنا عارفينه تحديث تلقائي والكلام ده كله اللي إنتوا شايفينه امامكم احنا ملناش دعوه بيه وضع تظبيط القمر انت هنا بتختار القمر الصناعي ده لو هتنزل قنوات وكده ودي القنوات لو هتخش عليها دي القنوات لو هتخش عليها هنا تحديد تحديث القمر وكده احنا مش هنحدث وهنا تحرير القنوات زي ما إنتوا شايفين كل ده طبعا ملناش دعوه بي. والضبط اليدوي للقمر وتخطي القناه فرز نقل كل ده احنا ما دعوه هنا تحرير القناه لو هتعمل تحرير للقنوات لو في اي حاجه في القناه عايز تعملها طبعا كل ده من لناش دعوه هنرجع نكمل في اللي احنا ماشيين عليه تاني بعد ما شفنا طبعا اعدادات القنوات وكده والكلام ده واطي هنرجع تاني للخلف وهنفتح القائمة تاني هنروح عند بالاتجاهات كده عشان هنخش علي الإعدادات هنخش علي الخيارات المتقدمة الخيارات المتقدمة زي ما ظاهرة أمامكم علي الشاشة هنفتحها تاني الخيارات المتقدمة تمشي عليها تمشي الخيارات المتقدمة أهي وهندوس أوكي هتفتح معانا الشاشة دي. زي ما انت شايف ادي الصوت والعدادات هتنزل بالسهم لتح هتلاقي الترجمة وده تشغيل لو هتشغل فلاشة وكده وهتنزل على مفاتيح بيس هتدوس اوكي على مفاتيح بيس هتلاقيها كتابت لك هنا انكر للاضافة مفاتيح بيس هتدوس اوكي طبعا هنا هتحط التردد اللي انت عايزه فوق وده معدل الترميز بتاعه والاستقطاب ومعرفه اي بي بتاع البرنامج طبعا الاي بي ده احنا ما بنجيش عنده وادي المفاتيح اللي هي الشفره اول حاجه هي دي اللي هي الشفره بتدوس اوكي لك ادخل الشفره طبعا احنا الشفره بتاعتنا للقناه الجزائريه الارضيه هي شفرتنا هندخلها مع بعض دلوقتي هنمسح الشفره اللي موجوده حاليا هذه كله بنمسحه والشفرة بتاعتنا بتاع القناة الجزائرية الأرضية حداشر تمن أصفار ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة دي الشفرة بتاع القناة الجزائرية الأرضية وهتروح دايس اوكي طبعا الشفرة موجودة بالفعل على القناة الجزائرية الأرضية وبكده نكون احنا شغلنا القناة و كده احنا ضفنا شفره وشغلنا القناه ده طبعا انا ما ضفتش لان انا مش عايز القناه الجزائريه الارضيه لكن انا لو كنت هضيف هحط التردد الصحيح بتاع الشفره بتاع القناه اللي انا عايز افتحها لكن انا ما التردد لاني مش عايز افتح القناه وطبعا دي هتفتح معاك قنوات كتير زي ما انا شفره عندي الشفره بتاع القنوات ديتي هوريها لكم دلوقتي هنخش على القائمه في قنوات كتيرة مفتوحة معايا زي قنوات البي ان سبورت قناة البي ان سبورت طبعا القنوات دي بتبقي مشفرة عند أغلبية الناس اللي هي بي ان سبورت وانا اهي و3 عندي انا مش مشفرة زي ما انتوا شايفين لأن انا فاكك الشفرة بتاعتها ومشغلها بفور كي زي ما انتوا شايفين البي ان سبورت البنفسجي شغالة كل ده فاللي عايز يعرف الشفرة ان شاء الله انتظروني في الفيديو القادم هقول لكم على الشفرات بتاع القنوات دي وما تنسوش تدعمونا بلايك زي ما قلتلكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو عشان غيرك يستفيد وان شاء الله مستمرين معكم وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته